เนยใช่อาซาบีซีซั่นนี้เปลี่ยนရှင်ทีนี้แต่จม้าญาตเวไปมาก็ทุทุ๊ๆๆ်ပါတ်အဲော့จม้าเนีမျိုး်ပါတယ်อะแล้วจม้าก็ดีหาดิดาตะบาวะอซาซาဖြစ်တယ်บาเคมีเกมะไม่ป่าวไอ้ตု့ดิดาลูจีลูง tụ ရဲကျမရေအကြောင်းနေရတော့ပောအများပအာင်းကာကန်းချေသိက်ခိုင်ပိမ်ဘကကခနေရမပြောပတယောကောလေကထောငဖ ဟစရင်တရဲ့ကြောက်ကျိုးထောင်းလေးရပါပြကြောက်ကျိုးိုတမတိုမြမအစာပါထတရနီလေးမထထာပါเนတွ်မနဲ့ရာထောင်ောင်ထာပော့မှာပမရဲ့ပလေစာကြောက်ိုးထောပါပီเนအာုံးပစာကြပါ के အဲဆိုရင်နောက််မာလည်ာကား်ာကာ်း်တဲ့အဆီ်နေကို်လ်ပော့တ်ဆက်ပါတ်နောက်ပတ်တိကျရ်လ်က်လေ်လ်ပာ့တားပာ်အကျမ်လ်းာပေကြတဲကကြီး်းား်ပ်ရင်ပာကြာပြ်တွေမယော်